Her har jeg tenkt å si litt om den spesielle typen skjult hørselsnedsettelse, som vi kalte for Cochleaire synaptopati. Og når vi sier at det er en skjult hørselsnedsettelse, så betyr det at den fremkommer ikke på vanlig, traditionell hørselstest. Altså denne pipetone-testen. Men tar man en så vil man oppdage at et eller annet ikke er helt som det skal. Og oppsummert da, så er altså tidspresisjon det store kjennetegnet. Her. Eksempler med lyder hvor den første er ganske sterk og den neste er svak. Da, da vil det, hvis man sier det fort,- så er det sånn lyd nummer to bare drukner helt, fordi den kommer så kort etter i tid. Furtidssnakkere er jo da veldig problematisk. <laughs> og retningshansen blir jo dårligere, og dermed så var det dette problemet med å oppfatte hva som er i støy, det blir jo ekstra ille da. Og dessverre er jo det aller fleste sosiale settinger ganske støypregete är mycket bubbel. När du tittar upp då i histe, ja, vi kanske se si 20 kanske till med 25 åren gradvis mer og mer kunskap och de sista 10 åren så har det blivit ganska stor tyngd i detta här då. Eh uh, och man skönjer nog att den här kokleära synoptopatien, den är mycket mycket mer utbrett, mycket mer vanlig än vi har trott før. Og den er av mye, mye større betydning enn vi har trodd før. Og det som kanskje er mest skremmende er at den oppstår mye lettere. Altså, den oppstår eh, ved mye svakere støynivåer enn vi har trodd. Så Vi får den skaden mye lettere enn vi har trodd. Og siden vi lettere får den enn vi har trodd, så er det mange flere mennesker som har fått den enn vi har trodd. Og hvorfor har vi ikke oppdaget det før? Nei, man tar jo sjelden en ordkjenkjenningstest. Man tar nesten alltid bare en pipetone-test. Dermed så merker man ikke disse menneskene som da, uh, hører grejt på pipetone men som likevel har problemer med å forstå uh, hva folk sier. Så egentlig bør man jo faktisk vurdere å endre måten å teste hørsel. Man burde kanske ha standardisering på dette med å ha pipetonetest og ordgjenkjenningstest. Altså ikke bare ordgjenkjenningstest av og til, men faktisk ha det som standard. Da ville man jo mye lettere kunne oppdage disse som har cochleaire synaptopati. Uh, og och och den här nya kunskapen då den kan ju få ganske stor inverkning på uh, anbefalte anbefallade og och där är ju också lagstiftningen när det gäller støy på arbetsplats uh, och kanske även det har støy i fritiden. Så som vi jo har sett då är då synapsen alltså övergången mellan denne sansecellen, denne indre hårcellen, og disse uh, hørselsnervetrådene. Selve overgangen kaller vi synapse. Den er skadet. Uh, det er da, her står det permanent skade, men det er jo ikke helt riktig. Da, for det, etter å ha fått skade på den, så, så kan den delvis... Blir reparert litt avhengig av hvor stor skaden er. Men det vil alltid være en betydlig skadedel i en som er permanent. Så blir man da utsatt mye for disse tingene som gir en skaden. Så vil man få betydlig skade som da ikke kan reverseres. Og man ser at opp til halvparten av de nervefibrene som griper på en sånn celle kan da bli ødelagt. Det er en ganske vanlig situasjon virker det som, og det medfører av denne upresise signaloverføringen. Så, eksempelet med at jeg sier hei, kontra at det står fem personer og prøver å si det samtidig, og så blir det veldig utglidd. Så det skjer en slags forsinkelse, en utglidning i tid egentligen så gör det också att de starka ljuden blir lite grann svagare. Men det är ikke någon sån speciellt märkbart, där är nog ingen personer vill märke det till dagligt. De svaga tonerna hör man akkurat like gott som förr. Även om man får en sån skada. Men folk som har denna skadan, de har ju ofta den traditionella skadan också. Och Og då hör jucke de svaga ljuden så gott. Men det er fordi man har to ulike problemstillinger samtidig. Så hvis man ikke har den tradisjonelle hørselsnedsettelsen, men kun denne, da hører man svake lyder akkurat like godt som før. Men problemet er altså at de blir sånn upresise og utglidd, og dermed litt vanskelig å gjennkjenne de ulike ordene. Du, du spør om dette kan reparere sig selv. Nej ogå eræt at tildel etter en som sånn skade, så kan, kan dette bli ganske ille og så kan det delvis uh, bli reparert av sig selv. Men, men det vil alltid det være en betydlig del som ikke kan reparere sig selv. Ja, nok en gång en illustrasjon, da, hvor vi ser under tangenten till en bestemt tone. Og, og i et sånn veldig rent tillfälle så er disse tre ytre hårskjellene helt fine. Og så vill svake lyder oppfattes helt som før. Och det er denne som har ett problem da, i övergången här. Uh, det medfører bland annet at den ikke er like flink til å plukke opp lyder, men den, det er denne som er avgjørende for å plukke opp de sterke lydene. Og dermed så vil man kanskje se at sterke lyder er noe svakere enn det pleide, men ikke noe særlig merkbart, i hvert fall ikke merkbart for personen. Men de svake lydene, de får da i grund eh, ingen betydelig innvirkning. Altså, det hører man akkurat like godt som før. Og da er det selve denne overgangen som vi kaller for synapsen, som eh, gjør at vi kaller det synaptopati. Og det ligger inne i det indre øret, altså koklea, og derfor kaller vi det kokleær synaptopati. Det er synapser her også, men de blir ikke sånn skadet. Som nevnt, det å kunne forstå tale i støy, det blir da vesentlig redusert. Hos noen kan det bli voldsomt redusert. Og for noen så kan det være sånn at bare det er stille, så går det i grund helt greit. Men så snart det begynner å være noe andre som babler og mumler litt, så blir det kriseomtrent. Ja, her har han prøvd å sette litt tall på at sterke lyder kan bli ja, 5-15 decibel svakere enn de pleide å være. Og det, det er nok ikke noe som folk selv oppdager, enten det er veldig spesielle tilfeller. En musiker med veldig opptrent hørsel vil kanskje registrere det, men ikke vanlige folk. Og det er veldig vesentlig at svake lyder hører man akkurat like grejt som før. Og det er akkurat det da, som gjør at når man kommer til en traditionell hørselstest, så skårer man helt fint. Og dermed får man beskjed om at man hører helt fint. Du. <laughs> Men så er ordgjenkjenningen da, så dårlig at, at personen kan ha problemer i hverdagen. Og typisk da, veldig problemer i sosiale situasjoner. Ikke noe vits å være med på puben lenger. Ingen utbyt av å være på kafeterian. Familieselskaper hvor skraver det går er helt uh, nytteløst. Men siden det audiogrammet, altså den vanlige pipetone-hørselstesten, viser at det er normal hørsel, så kan man jo få problemer om å bli trodd. Hører man det egentlig dårlig? Og det er jo først hvis man enten har en audiograf som sier at vi får ta en ordgjenkjenningstest også, eller hvis man selv krever å få tatt en ordgjenkjenningstest, da åpner det seg muligheten for å avsløre at man har dette problemet. Dette er litt ø, om Så Man refererer til normal hørsel, da, og så sier man at folk med normal hørsel vis vis altså hvis den som skal teste personen prater med en styrke som gör at den normalt hörande uppfattar halva av ordene här 50%. Då säger man at det, det er liksom en referens Och så kan man fråga sig hvor mye sterkere eller mye kraftigere må man si disse ordene- –for at en normalt hørende skal oppfatte alle ordene? Og da trenger man bare å øke med 10 decibel. Det er liksom gjennomsnittet for normalt hørende. Og dermed forstår man alt av ord som sies. Men hvis man har en, en skade som gjør at man ikke hører så godt hva folk sier,- så kan det være at man må øke ganske mye. For eksempel øke 40 decibel, før man ender opp med å forstå cirka halvparten. Og det er bare halvparten, så det blir ganske problematisk. Så det er først når man da kan begynne å høre alt, at man kan si at man har man forsterket lyder så mye at man begynner å ligne på normal hørsel igjen. Da. Vi denne skaden er lit mer komlek som no, så kan man oppleve at det hjelper en klik øke lydstyrken på de oren når man skal høre for de man krjje aldre og høre alle sammen korrekt allikevel. likekevel. det er en kinkeitu situation. O der kan det til og med være såne at hvis man øke lydstyrken ennom mer så forstår man bare endnu mindre. Och och i ett sånt tillfälle så kan man se si att ett hörhörsapparat ville ju då sannsynligen aldrig hjälpa dig till att förstå alla orden på en sån test. Och det er ju ett litet trist budskap så. Eh, första man får hörhörsapparat så plejer audografen att ta en sån test. Eh för man får en kurve som dette- da er det lite om å og fortelle patienten at det er kanskje kanske begrenset vad et høreapparat vil hjelpe dig med. Men hvis pasienten klarer å forstå alle ordene, bare det blir kraftig nok, så kan man passe på å fokusere på dette med at man er flink til å bruke høreapparatene, for det, de faktiskt at du forstår veldig, veldig mye. Men en sånn test gjør man da typisk når det er helt stille. Og med cochlear-synaptopati er det nok en del som kan klare å gjenkjenne alle ordene. Men så snart det kommer lite av noe støy, så blir det håpløst. Så derfor så finnes det tester hvor man prøver å gjenkjenne ord i støy, de er jo de som i grunn gir mest riktige bildet av denne tilstanden. Og de gir også et mye riktigere bilde på hvordan hører man hører i det virkelige liv. Fordi det typisk er så mange situasjoner hvor det er støy. Og hvor det er viktig å kommunisere og høre vad de andre sier. Så, så det er egentlig ganske viktig å få en forståelse for hvordan er hørselen i støyende miljøer. Men det er jo også viktig å vite om om hvordan er hørselen i stille miljøer. For man kan jo trekke sig lite tilbake og likevel være litt sosial. Altså bare invitere en venn, for exempel. <laughs> og passe på å ikke snakke i munnen på hverandre. Og så kan man jo ha en kommunikasjon som er helt grej. Men hvis det dukker opp to, da, og så begynner de å bable litt sånn i munnen på hverandre, Ja, her er det forsøkt å illustrere litt hvordan denne indre hårsjellen da, har disse nervetrådene eh, eller nervefingrene koblet til sig. Og så kommer man godt si at hver og en av disse trådene eh, kan representeres av disse strekene. Og så kan man se si at når den hører en lyd, så skulle alle disse samtidig sende gårde. Og her, de svarte pilene, de forteller jo for eksempel at denne tråden sender noe akkurat där. Denne tråden sender lite litt grann forsinket, men stort sett veldig samtidig. Men hvis vi har kokleär synaptopati, så kan man se på dessa lite gråre pilarna hur de sprer seg mycket mer. Och blir det ett mycket mer uprecist signal då. Så här blir ett et spisst skarpt signal, men her blir det sån utglidd och dvaskt kan vi säga. Si. Och därmed så blir det mycket svårare att eh skilje ljudet från varandra i tid för det är ett dratt ut så mycket at- man oppfatter den lyden fremdeles når en ny lyd dukker opp, og så glir lydene over i hverandre. Ja, man har prøvd å se litt på årsaker her. Og det er flere faktorer ute og går, men man ser at dette blir i fall noe som hänger sammen med alder hos veldig mange. Men, men med alder så tenker man att dette kommer typisk krypende gradvis. Så kan man også få det hvis man er i vedvarende støgnemiljøer. La oss si man jobber på en fabrikk, da var det mange maskiner som, som lager et uh, litt kraftig lydnivå. Uh, og så er det ting som tyder på at kanskje uppstår skade allerede ved 70-75 decibel. Og det er altså 10 decibel lavere enn det vi nå tenker på som skadelig grense med tanke på lovverk og anbefalinger og sånn. Og det er ganske dramatisk. Nå gjenstår jo litt mer forskning for å fastslå at dette er sånn, men ting peker veldig mye i retning at det er det. Och då då kommer lite sån populärt si at så att då upp så ska den lite mer sån haltplötsligt. <laughs> det är det är inte liksom. Och så får man skade av kraftig impulslyder. Og det kommer vara väldigt brått. Och heter en sån kraftig impulslyd så vill man få en sån delvis reparasjon. som gör att man för exempel noen timer etter dette, kanskje da hører noe bedre enn eh, umiddelbart etterpå. Men likevel vil det bli en skade som da ikke reverseres også. Og så ser det ut som man da også blir mer sårbar for ytterligere skader. Og det kan eh, i en del tilfeller eh, se ut som at en sån kraftig impulslyd <hør> eh, kan gi virkning så lenge som ett år etterpå. I form av at denne nervecellen som er koblet til hårcellen- etterhvert mister alle kontaktpunkter. Og så blir det egentlig ingen kontakt lenger. Og, og selve den nervetroden kan til og med dø. Men det er en lang process ofte, ser det ut til. Uh, og hvis man snakker om ett år, altså la oss si utsatt for lyden nå, og så tar det ett år før jeg ser det definitive resultatet av dette her, det er jo litt skummelt. Men man, typisk ser man resultatet med en gang, men man kan også få en forverring selv et år på etterpå. Da. Det ser også ut som sånn mellom øre-problemer, sånn, uh, mellom øre-betennelser og sånne ting. Det uh, øker sjansen for at uh, det kan skje skade på denne synapsen. Otosklerose, hvor det er sånn forkalkning i det ene beinet som skal vibrere litt inn på det indre øret. Det virker som at sånne pasienter som har otoskelerose- også litt lettere kan få denne skaden på synapsene. Nå står det stillhet og spørsmålstegn. Og da ble jeg plutselig i tvil. Yes, hva har jeg ment med det egentlig? Men jeg tror det har litt med dette. At hvis det er for mye stillhet, så... Holdt jeg på å si, så får den synapsen ikke god nok trening i å håndtere det som jo ellers er normale ting å håndtere. Men vi får ta det med en klipp i salt. Det er ikke sikkert det er det. Og så er det helt åpenbart en del ukjente årsaker som man bare ikke har oppdaget. Ja, her kommer denne ordgjenkjenningskurven igjen. Da. Uh, hvor mange er som har dette her? Ja, det blir mye spekulasjoner, for man tar jo ikke tester som avslører dette. Og så blir det store mørketall. Da. Men det er ting som tyder på at det kan være ganske vanlig hos pensjonister, fordi veldig mange pensjonister får en sånn ordigjenkjenningskurve når de sjekker ordigjenkjenningsevnen. Og det kan peka i riktning av att det är synapsen som har fått problem. Kan vara andre ting också, men det, det, det kan kanske peka i retning av eh synapseproblematik. Och ska man försöka fastslå at man har denne skaden, så är det like lätt som när det gäller skada på dessa yttre hörselcellerna, för då är det bare grund bara en pipetonetest och så kan man med skull stor sikkerre et sin noge. Men her, her er det i ik grunden Origen men den bøge jo helst væ i støj, af for å kunne oversløre rette på en bed mulllemåte. de teste origen kjenning, det alles liksom mykese like enkelt og grejt som må teste med pipetoner. Det kommer usikkerhetsfaktorer inn og sånt nå, og når man skal gjøre det i støy i tillegg, så blir det jo enda litt vanskeligere å få dette till på en skikkelig måte. Men hvis man tar en ordgjenkjenningsstøy og sammenholder med den vanlige hørselskurven, altså audiogrammet, og den kurven som fremkommer når man tar en ubehagstest, det er jo høre pipetonene som er kraftige. Og så prøve å finne ut hvor kraftig skal det være for at jeg synes det er ubehagelig. Og så kan man tegne opp en sånn kurve, og det blir da ubehagskurven. Det det gir en brukbar pekepinn. I hvert fall hvis audogrammet er normalt. Altså at man hører svake lyder helt greit. Da, da peker det sånn... Ja, med, med ikke med sikkerhet, men det, det gir en god pekepinn. Det er stor sannsynlighet for at det er sånn. Da. Dessuten er en sånn test relativt lett å utføre i forhold til de litt mer avanserte testene som jeg kommer til snart. Og det krever heller ikke noe spesialutstyr å snakke om. så De fleste audiografer de har i grunn av allerede det utstyr som trengs for å teste noe sånt. Nå. Så hvis man tenker at man, man ønsker å få mange ediografer til å teste dette, sånn at flest mulig mennesker får det testet, så burde ikke det være noe sånn veldig stort problem. Det er en annen test også som ørelegen kan gjøre, og, og det er at uh, man har något som heter mellanörsreflexer. Och det är, hvis det kommer en lyd over en viss styrke, så så drar knopp i mellanörret sig samman. Jag husker inte helt ja, men det är 80, 85 eller kanske 90 desibel eller nåt, men i varje fall då så prövar det att dra sig sammen. eh och på den måten dämpe lyden som kommer in till i indre örat. Det fungerar inte så sånn väldigt bra, men det er bättre än ingenting i alla fall. Og det er en helt ufrivillig sammentrekning som kommer bare vi får lyder opp i et visst nivå. Så ørelegen kan da presentere en lyd med en viss styrke, og så måle om den muskelen trekker seg sammen. Og litt avhengig av hvordan det skjer, så kan man si noe om at man kanskje har kochleære synaptopati. For det virker som man da om å ha kraftigere lyd før den refleksen slår inn. Det er et tegn som ser ut til å være typisk for kochleære synaptopati. Då får man jo en pekepinn, da, og den mener man at det er relativt brukbar. I hvert fall hvis man har normalt ediogram. Og også denne er lett å utføre, og den krever i grunn ikke mer utstyr enn det disse øreleggene har fra før. Och så kommer det med sån specialgrejer då och då måste man nästan vara fackperson för att sköna vad detta er. men det är då en mått att teste på som ger en mycket tryggare indikation då. Man kan då føle sig säkrare på att det är kokleär synaptopati. men den kräver då specialutstyr och den kräver att ni som betener utstyret faktiskt är utdannade till att göra det och riktigt och tolka resultat och så. det är inte för gud och värman alltså. Detta är för de specialisterna som då specialiserar på sån specialutredning kan man säga. Si. det är ju det är först när de andre testerna är tatt och de pekar i riktning av att man har kokleär synaptopati att man då egentligen har stora problemer i vardagen med her, det här. Det är ju man kan se si att okay, vi får sända det til- folk som kan ordna det. det er nog ganska bra med väntelista där också. Och så handlar det mye om å utelukke andre diagnoser. Og med oss människor är det ju sånt att vi där är väldigt sällan har en ren OPN tilstand for eksempel med Cochlear synaptopati, så vil man helt typisk også ha en hørselsnedsettelse som vises på pipetone-testen. Og dermed har man to ting da, som på en måte forkludrer litt for hverandre. Det er ikke like lett å si at du har så, så stor grad av den, og så, så stor grad av den. Men ved å da fastslå litt at man da for eksempel ikke, ikke har den og den diagnosen, og ikke den og den, så begynner det å utkrytselisere seg da, at det blir mer og mer sannsynlig at man har akkurat den ene spesielle. Det er klart det krever mye erfaring av de som skal stille diagnosen. Så kan jeg spørre finns det finnes behandling for denne skaden som gjør at uh, den kan kureres. O det gjordet ikke. Det ør ikke. Det. men man har forsket litt på no som kalts for neurotrofiner. og jeg har sagt at det det, det er nærme som jjty for i nervvecellne. O man har årså forsket no med stamcellebehandling. Og faktisk så på så forsøne at de er ganske oplyftne resultater. Det, det er li liksom mycket så, sånn at man bynner om miste håpe, men sne ettært mot at man binnerå fatå hoper. Men høoperater er eh, alene vil vanlevis ikke jøre noåget, men vi har et høparat og S heter en mikrofon på den som prater. Så kan er få en store utbytade. Je har jo en mikrofon här. O Det betyr jo det samme som at du kunne ha stått her og hatt øret ditt inntil der. Og da vil ville høre min stemme veldig kraftig i forhold til andre lyder i rommet. Men hvis jeg skal stå her uten mikrofon, så må lyden gå hele veien ned dig, deg, og da blir det noen svakere underveis. Og da blir det vanskeligere å konkurrere med lydene som er i rommet fra før. For exempel gjenklangslyder och sånt, nå blir det jo i alle rom da. Og de gjenklangslydene blir jo da forholdsvis sterke i forhold til den lyden som når frem. Men hvis du kunne stått här helt inntil munnen min, så, så ville jo min stemme bli så mye sterkere i forhold til rommklangen. At det ville gi en fordel. Det vill bli mye renere lyd. Og det er jo eh om och göra då man har har den här tillstånden att mest möjligt kontant och ren. Visst det är utglidna och blandade in med andra ljud, så blir det bara ända vanskligare när hörseln i tillägg plusser på såna ting. Det blir liksom dubbelt problematisk. problematiskt då. Så derfor så ser man da, at att eh uh, si barn da, som har detta här få höra Och läraren får mikrofon så kan barnen plötsligt snappe upp en väldigt mer än elles. Men höra på att alene det vill skälden medföra någon särskild bedring. Och och hur då ska man förebygga det? Hur då ska förhindra at detta uppstår hos folk? Ja, da vet man jo ikke helt med sikkerhet, men det begynner å bli mange beviser som peker i retning av at kraftig lyd i hvert fall må unngås. Og vad er kraftig lyd i denne sammenhengen? Jo, det kan virke som det er så svagt som 70-75 dB. Og, og hvor svagt er det? Eller hvor sterk er det? Det er, bak i en buss i Oslo er är det nog 75 decibel. Och på en pub, våda många människor, så er det helt säkert over 70, eller i vart fall 75 decibel. Och är man barnhageassistent så så är 75 decibel ganske stora delar av dagen. Det er under de grsene vi i dag anser som høselsfarlige, men det ser ut som de faktisk der Barn som går i barnhagen i mange år de bliver joså følge utsat for dette her her. Absolut. der har ikke bagøj de ansatte som er i førezon, men de har å mulgens lit hørselskade fra før og som æke man kanske litt letter at det ny nyskade. Men hos barn så merker man mulig at det så lett. Men de er absolutt sårbare i hørsel de også. De har litt mer å ta. De har litt bedre hørsel, liksom, så de kan spise litt mer av den. Det. Men man ser jo folk som skal i militære. Det er allerede fem år siden. Man har oppdaget at de har mye dårligere hørsel enn ti år før det. Och det kan nog hänga med at de utsätts for mycket mer ljud, dels genom barnaga, dels genom sån lyssnar till musik. man eh en sån gräns så så så blir man ju på på av att att vara sky för ljud och liksom alltid ska dra sig undan från ljud och och det kan sine problemer igen, hvis man overdriver det. Och så bör man ju absolut undgå kraftige impulslyder som sånn skytning och såna ting. Man bør være lå vara flinkare till att bruka hörselskydd. Och så när man lyssnar på musik på höga nivåer så bör man ju då faktiskt tänka man kanske dempe nivåerna. Och när man på konserter og sånt då så bör man ju ha øreplugger. Så kan man ja begynne å tenke litt av hva som medfører dette hvis forskningen nå kan underbygge dette enda litt bedre. Ja, da må det nesten ligge for dagen at man må endre strøy, støygrensene. Det er lovpålagte grenser på arbeidsplasser, og de må kanskje senkes. Og så jobbes det jo en del steder med å sette støygrenser for fritidsbruk også mpel konceptter och träningsstyder ochs nå. O hvis man nå f for bevis som viser at disse statt var absolut kan skade høslen, så presser det sig kanske in av i regelverk får fridig stø Så kal man nå lureligt på hvis man får høoperater. man høde ganske dårige og så foræker høoperateren en del. Vill det gjøre at lydnivåer blir så høye at man da kan få en viss skade i form av synaptopati? Det, det vil i hvert fall stille litt krav til at man er litt mer påpasselig med hvordan høreapparater er innstilt med tanke på kraftige lyder. Og det gjør kanskje også at det blir enda viktigere å stille inn høreapparatet korrekt med hvordan det skal håndtere de lydene som er litt svakere, nettopp fordi man ikke kan gi den tunghørte så veldig sterke lyder, så man i hvert fall sørge for at de lydene som eh, blir servert er best mulig tilpasset den hørselen vedkommende har. Og selvfølgelig, tradisjonell hørselstesting blir jo da uh, umoralsk. Man kan jo ikke bare teste hørselen med pipetoner og si at oh, dette ser helt fint ut. Eh. For da vet man jo at vedkommende meget godt kan ha uh, synaptopati i det indre øret. Uh, og da har problemer med å forstå tallet. Så man må da i hvert utvide med med ordgjenkjenningstest for å sikre at man ikke gir si, falsk tilbakemelding til folk. For hvis en kommer og tester hørselen med pipetonetest, og jeg sier at altså, det ser helt bra ut, det er ikke noe feil med hørselen din, men så har personen vanskeligheten med å oppfatte hva folk sier, men så har du nu nettopp fått besked av fra fagfolk att du hör ju gott du. Och så lyder på varför hörer ikke inte vad folk säger? Eh, börjar bli dement eller har jeg kognitive problemer? eller vad är det för nå? Och så kan det balle på seg mycket grubblerier och och ting som gör att personen då kan få dålig livskvalitet. Så å tenke litt annerledes for hvordan man skal teste hørselen og, og hvilke tester som bør gjøres, det vil nok presse sig fram hvis dette blir underbygget sterkere. At det faktisk er sånn som man nå ser ut til å tro. Da. Det var det. Jeg kan jo egentlig bare føye til. Jeg har jo ikke sagt så mye om at hørselsnerven kan være skadet,- men jeg nevnte jo så vidt at hos en del eldre mennesker- så, så kan altså den yttre delen av hørselsnerven være litt avskrelet. Og der er jo da de lyse tonene, og det er ikke bare at de blir borte,- men det kan jo være skadet på en måte som gjør at de blir overført veldig upresist. Og det, og det er jo også en form for en skjult hørselsnedsettelse. Men jeg har jo da valgt å snakke mest om- Cochleaer synatopativ, fordi det ser ut som det er veldig mye mer utbrett. Noe som jeg tänker som väldigt viktig i hvert fall, er at det, det ligger mye makt i å vite noe om de problemen jeg har. Det er lettere å akseptere, det er lettere å, å forstå vad man kan gjøre, og det er lettere å forstå hva man ikke kan gjøre. Og det er mye, mye lettere å snakke med ødografen och på den måten få förmedlet vilket problemer man har på en bättre matte och det gör at att ödegrafen då sannolikt kan hjälpa på en bättre matte. Så för mig så är det ju <går> väldigt enlysande att man ska veta mycket om såna problemer man har. Och då säger jag tusen tack för mig.